Micare de de ultimor în scandalul protocoalelor SREI, Tericianu, solicitare ce trec j. Presubluviere dintele senatului, Celin Popescu-Tericianu, a înaintat instanței supreme o solicitare prin care contesta supravegherea tehnică. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis în dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, informează Mediafax. Solicitarea a avut termen marge, însă termenul a fost amânat pentru 3 aprilie. Fostul ofițer SREI, Daniel Dragomir, spunea, la sfârst anului, ce a existat un mandat de ascultare și urmărire din partea SREI pentru 80 de persoane din conducerea statului, cinta fiind cel Popescu Tericeanu, într-un dosar deschis în 2013 sublinierei din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft. Mandatul a fost acordat pentru perioada 4 iulie 2014-6 noiembrie 2014, acesta încheindu-se la patru zile după primul tur de scrutin al prezidencialelor din 2014. Postul oficer se reisuscine ce mandatul a fost dat într-un dosar deschis în 2013, în baza unei sesizări a guvernului Pontă, sub lumierei se referă la fapte din anii 2000. Din acest dosar, s-a desprins ulterior dosarul Microsoft, potrivit lui Dragomir.